السلام عليكم شباب شلونكم شلون الصحه شلون اخباركم مثل عودناكم اليوم فلوق جديد يعني قررنا نروح نصيد سمك رحنا للمخرج ورحنا للسيبه كالمعتاد وما صدنا ولا سمكه بس ماي موجود ذا الشص وطلع كل شيء ماكو ذا الشص وطلع طلع كل شيء ماكو صدق موسم الصيد شوكت يبدي ما اعرف احنا بشهر الرابع ولحد الان ماكو اي سمكه بالشط رحنا للمخرج ورجعنا ما لقينا اي شي المايك كلش خابط وطين صاير لونه ورجعنا للسيبه ونفس الشيء ماكو اي شيء تعب بلاش شباب لا يطلع هاي الفتره اتمنى تستمتعون بالمشاهده مال الفيديو شكرا لكم السلام عليكم شباب شلونكم شلون الصحه